Hai YouTube, kita berjumpa kembali pada hari ini Sean akan bawakan sesuatu yang baru first time dalam channel kami. Anda dah jemu tengok jawab blaster? Anda rasa dat blaster tu lame? Ha, Apalagi anak-anak? Ha, esok tak ada, sorry esok tak ada, tak ada, tak ada. Kalau esok pergi tengok channel lain. So apa yang baru dan menarik pada hari ini? Ini saya tunjuk dulu ah. Ha. Ha. Ha, ini apa ni daripada brand panggil yanhu lepas tu ini STS setesor lah kot so kalau anda tulis sini saja shit <laughs> sorry ya STS ok so kotak dia macam ni dan apa benda yang kita ada pada hari ini ha jom kita lihatlah. jeng jeng jeng eh jeng jeng jeng <laughs> Okay ha, Ini dia Kita ada ZZ Shadow ZZ Shadow eh. So dia ada bagi Cara nak tukar battery, Masukkan spring ataupun cara nak buka Blaster yang ni lah Saya panggil ni blaster jugalah Ini blaster apa? Bukan jauh blaster Bukan dart blaster Kita hari ni ada laser blaster Nak panggil laser tag pun boleh lah Cuma ada kekurangan dia iaitu kalau anda tak ada laser target yang ni anda macam tak tak berapa <laughs> nak boleh tembak lah ok sebab dia laser kan kenalah ada laser target ini first time ah saya sentuh benda ni ya lah, laser ah. so ini target pun first time saya jumpa ini pun first time laser tag saya pernah jumpa lah. yang memang yes Uh, tak lain tak? Bukan ada taman tema-taman tema Ataupun momo yang besar diorang punya team park, Ada laser tag punya game tu kan Saya tak sure anda pernah main ke tak? Tapi saya tak pernah lah Ini first time saya pegang laser tag Ini first time saya main dengan ni Tetapi yang ini Dia ada kelebihan lain Selain daripada dia boleh tembak laser Dia juga ada bagi shell so shell ni untuk apa, shell ni kosong kelongsang saja. dia tak boleh masukkan uh, dart ke nak masukkan gel ke, macam yang uh, combat master sebelum ni, tak boleh dia tak boleh, dia kosong sekadar shell betul-betul sekadar shell saja. alright, so dia dah bagi dua 2 bar, nah, 10 biji shell dan ada satu ni tempat simpanan shell lah so tak tahulah kenapa dia nak macam ni maybe dia takut shell ni hilang kan ha, dia letak macam ni, cantik lah sikit Ha dia tahu ni. Ha, anda boleh lah letak shell ah. Eh. So ini tak salah. Kita kita keluarkan beberapa biji shell lah. Kita keluarkan maybe limalah. lah ha, dia ada bagi satu yang color dia chrome. Okey. Ini berat sikit. Oh ini metal lah Ha hampir sama je cuma dia berat sikitlah. Okay, ini metal. Ha dia bagi satu metal punya. Dia bagi kings lah. Artinya ada metal, nak beli tak nak beli je. Ha, ini nylon. Ha, ini metal. Ha, kalau metal, time jatuh bunyi dia best lah. Ha, kalau ini, ada sama je kan? Boleh lah. Alright, kita simpan ni. Ha, dan sekali lagi, terima kasih kepada bos AJ Mood lah. So, model ini disumbangkan ataupun disponsor oleh bos AJ Mood lah. Kepada seller yang di luar, kalau anda nak macam boss AJ Mood juga, artinya nak jadikan sponsor. Nak jadi sponsor kepada kami, anda bolehlah hubungi Sean. Ha? Anda boleh hubungi Sean. Ha? Okay, anda boleh hubungi Sean. Ha? Lepas tu bincanglah ha? baik-baik. Sean ni dia berlagak sikit. Ha? Ataupun bahasa Cina, nama dia Lansi. Dia Lansi sikit punya, tapi hati dia baik. Dia cuma Lansi lah. Dia kalau tak kenal. Kalau kenal, you nak Bumi ke? Bumi pula You nak bulan pun dia bagi bulan punya Bukan bumi lah Bumi susah lah dia bagi. Bulan dia boleh bagi ya. ha, Kalau anda cakap Slow talk Good talk dengan dia ha, Jangan tokok lah ha, Dia memang ok punya Alright So uh, Sekejap lah uh. Ini first time lah uh, Saya main uh, Apa uh, Laser ni So kita keluarkan target dia ni dulu Lepas tu uh, Nanti nanti nanti Okay, belum lagi. Kita bukan nak intro pasal target tua lah, kita nak intro pasal ni Ha, ni letak bawah dulu. Macam tak biasa lah, first time inta uh, apa review pasal ni. Ah, ha, kita tengok dulu, kita tengok dulu barang dia, tengok baru. Okay, dia daripada nilon. Hou ni nilon. Dalam ni ada besi besi sikit lah. Sebab ni besi. Adalah lah besi sedikit saya rasa dalam tu. Apa yang besinya saya tak sure tapi memang ini better besi lah. Okay, tarik-tarik uh, Ringan je macam, eh, tak bape nak slide. je Model ni tu, ui, ui, ui, ui, ui. Oh, mana nama tak? Nama, nama. Ha. Ah, oh, okay. Tak ada pula Oh, oh, ah, okay, okay, okay. Dah faham, dah faham. Ah, macam tu, eh. Sekarang, hmm, tak, tak, tak deg, tak deg macut, hmm, okay, eh, saya rasa ni lemah je. Alright, maybe dia punya uh, slide, punya spring ni dia lemah sikit Sepatutnya dia akan berbalik lah kepada keadaan normal kan selepas tembak. Walaupun saya tahu ni kosong. Tapi saya rasa dia lemah je time tarik, tengok dia tak naik pula Tengok di separuh pun boleh henti hmm, Ataupun dia ketat Tapi memang setiap kali dia gerak Artinya dia blow ke belakang ni Dia ada laser, dia tutup balik Dia tak ada laser Artinya setiap kali anda tembak, trigger ah ha, Dia ada laser lah, sepatutnya ni dia Ada laser, tap dia tak ada balik Tembak ada balik, tap tak ada, tap ada, tap tak ada, Top, ada, Top, ada. Top, tak, tak ada ha, Macam tu lah Tapi saya rasa mode ni sangkut-sangkut sikit lah kut. Tak apa, kita tengok saja So, dia ada mag MAC dia daripada nylon Dan cara masukkan ini Kenapa dia bagi shell ha, Dia selain daripada boleh tembak laser uh, Macam Ultraman lah, dia boleh tembak laser Selain daripada boleh tembak laser Sebenarnya dia juga ada fungsi shell eject Artinya setiap kali anda tembak tu Dia memang shell pun keluar Dia realistic sedikit lah Berbanding sekadar menembak Haa... Um, laser saja, kalau tembak laser saja macam tak rasa apa kan tak ada feel sangat kan ha, walaupun begitu, tapi tengok Ultraman setiap kali dia bunuh raksasa tembak laser, ha, dia ada feel banyak kali <laughs> maybe raksasa yang berlainan lah tu ok, uh, so macam mana lah ha? ini saya pun tak sure lah, tarik lah tarik, tak rasa apa pun ha, macam tu, kalau tembak apa jadi lah, ha? jom kita lihat, sekarang saya tembak lah ha. oh dia keluar shell, tapi ha, tengok Dia tak tutup balik, patut dia macam ni ha, Bagi sekali lagi Ah, ha, Sama Saya rasa spring ni ha, kena tukar, ataupun cari spring yang lebih kuat Untuk jadikan dia lebih normal ha, Sepatutnya dia tutup macam tu ha, Tengok, dia tak tutup Saya rasa unit ini ada problem, ataupun semua pun ada problem Tak pasti, tapi saya rasa masalah dia tak besar cuma tukarkan spring saja dah okey. Ah ha, tengok, oh siap dia sangkut. Artinya dia tak cukup ke belakanglah. Kalau dia cukup ke belakang, ha dia keluar. Tarik dengan tangan boleh. Ah ha, boleh juga. Habis, Kalau dah habis, lah ni. Ha tengok dia tak naik. Hmm. Okey. Hmm, okey. So saya rasa memang unit inilah ada problem nak lah aku kod, kod lah ha, saya tak sure lah, saya tak jual lah. So, kena pulangkan balik kepada boss AJ lah AJ Mode John, Haa, John Kena repair lah ni Kena ubah sikit spring ya. Lah, dan kena check lah kalau di tangan anda ada banyak stock lah Sama ada masalah spring ke apa Tapi saya rasa spring sajalah Sebab dia tak cukup kuat lah, dia lemah Dia tak balik Top slide ni tak balik okay, dah dia dah lock macam ni Boleh release, tapi tengok release pun dia tak naik Kena tolak dengan tangan Ok So Features menarik eh dia keluarkan shell ah shell ejak punya laser tag laser blaster best okay tak ada fps nak tunjuk kita tunjukkan ini nah ini apa ini adalah laser target sambil sambil tu kita cerita sedikit daripada brand yang sama Yanhu artinya dia keluarkan laser blaster atau laser tag dia keluarkan target tanpa target anda main je lah syawijek tak ada perkara lain boleh main dah. Kalau ada ni, ah ha, boleh kita tengok ah ha, macam mana. So target ni dia ada masuk bateri lah, charging charging, ha, charging charging, charging punya. Terpastu dia ada ini, tapi ini saya tak sure apa. Kita try dulu. Macam ni off. Kalau tolak ke sini on. Ha, on dia nampak lampu bling bling. Ha, kita try dulu, kita try dulu. Kalau kita tembak dia apa jadi? Ini tak adalah shell shell malas lah. nak kutip shell kita tembak aja. Oh, okey, ha, tapi dia tak tak naik baliklah nampak. Patut dia macam ni kan. Tembak. Ah, ha, okey. Dia kena saja laser. Ha tengok ah kalau tepi. Uh, dia tak tak ada apa ah, tak titik apa-apa. Lah. Kita masuk tengah. Ha. Ah. Ha. Artinya tepi dia tak tak senselah kalau masuk tepi dalam sikit je ha dia kena. Ah, ha, macam tu. Ah, ha, zoom kita try tengok, kita main-main sedikit lah, ha. Okay. Okay, kita tolak dengan tangan lah menu. Ah, ha. ha. ah, ha. ah. Okay, senget sedikit. Ha. Alam mafia. Uh. Ah, ha, kena tolak dengan tangan. Ah, ha, okay lah, consider. Sensitif lah juga. Ah, ha, okay, okay, okay, okay. Cukup lah, cukup lah. Okay. So, saya rasa uh, kalau di spring dia best, saya rasa dia lagi best lah. Seronok untuk main lah. Tapi sekarang sebab spring dia tak berapa nak bagus. Maybe model ni ataupun batch ni ataupun apa. Tukarlah spring yang bagus kalau anda ada model ni dan beli target jangan lupa. Saya rasa target ni pun tak murah lah. Tengok rupa lah. Tapi ni apa Kita try tekan sikit. Apa jadi? ada laju sikit ah ha, ah sebab dia dalam kedudukan macam ni ya dia dah lock dia dia tak tak cut off dia punya laser so oi consider oh consider sensitif juga dia ni laju tengok saya macam ni je dia kena nampak <laughs> <laughs> Boleh main sepanjang hari ya ni. Ok kalau anda nak Dapatkan model ni Try tanya pada AJ lah Boss AJ lah, ataupun cari di luar lah Dapatkan target pun sama Dan dapatkanlah beberapa target yang Boleh lah anda letak untuk main IPSC ke apa kan Alright saya rasa dah Cukup panjang lah, pengalaman bermain uh, Dart, eh uh, Dart lagi Pengalaman bermain laser Laser blaster ataupun laser tag ni uh, Saya rasa seronok lah juga Dan Consider tak bising uh, Boleh lah, sekadar suka-suka kan Dan kalau anda berminat untuk dapatkan model ni Try lah, tanya AJ Mode lah Dan apa lagi lah uh, First time nak review pasal tag ni pun tahulah macam ni, ha ha ha, lupa, lupa, lupa, lupa. mana, kejap, kejap, kejap, kejap ha ok, lupa pengakhiran, sebelum kita berakhir kita tengok berat dia berapa berat dia 314 gram so, perasaan di tangan tak adalah berat sangat, disebabkan ni plastik, tetapi saiz tu memang ngam-ngam lah, cun-cun pada tangan orang Asia orang Asian lah, so Ni dia pun grip dia pun consider kuat Ataupun ketat lah kita, kita boleh grip sebab dia ada ni kasar-kasar ni Ok Ok uh, sebelum kita berakhir video pada kali ini, Sama saya nak menyeru kepada semua seller di luar Kalau anda nak buat review apa-apa Mainan ke Peralatan perabot ke Peralatan memasak ke Aircon TV ke, sex toy ke, eh bukan-bukan, toy ke <laughs> Apa-apa sajalah, nak try lah, beritahu, carilah, soalnya eh. Maybe ada masa kita buat lah, kita nak perbanyakkan video lah Selain daripada gel blaster, dart blaster, razor deck, semua kita buat lah Ok Video sampai di sini saja saya rasa dah panjang sangat Sean pun dah penat kita jumpa lagi pada video akan datang dan saya menjanjikan kita akan membawakan lebih banyak mode-mode blaster yang menarik untuk tontonan anda semua kita jumpa lagi selepas ini bye bye